Tudor Kiril, document exploziv despre legile justiției. Atac furibund la adresa PSD, am luat lectura cu un judector. Tudor Piril a dezvăluit pe pagina sa de Facebook ce a contactat un judector care a fost dispus să redacteze un document pe tuturorii tuturor care s-ar putea numi simplu efectele devastatoare ale modificărilor legilor justiției. Este se petemâna mare. Pentru reculegere, specie. Îmi propusesem să nu postez. Doar ce nu cred că ei se simt într un fel de repausul spiritual ca să se oprească din acapararea României. Mă refer la legile justiei care în curând vor merge la promulgare. Lumea e confuză, nimeni nu mai înțelege ce se întâmplă. Pentru mine e limpede ce singurul scop al programului de guvernare este mecelărirea justiei de o manieră care să îi pun pe ei la ad mai ales. Se le permit să continue să fac cetiu ei mai bine, deturnarea banilor notrice trebuie zunarele lor. Însă pe mare ei nu vor lua pauză. Se vor închina la ipoane cu gândul la arginii. A ce am zis să-mi fac datoria fa de mine, îi să me documentez. Am luat lectura cu un judecător care a fost dispus să redacteze un document pe nelesul ul tuturor care s-ar putea numi simplu Efectele devastatoare ale modificărilor legilor justiției. Să se gesească repede unii care se spun ce mai vrei, au fost depuse amendamente CCR a revenit cu sugestiile de modificare. De acord, doar ce CCR se ocupă de ceea ce este legal și constituional, nu de ceea ce este imoral. Vă rog să citiți documentul de mai jos și să dai mai departe dacă considera că este cazul. Ura noastră arme informarea. Alor redezinformarea. Ei au un arsenal. Am simit tiu pe pielea mea, a scris Tudor Kiril pe Facebook.